اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل حرین سہر ایچ ایس آرٹ گیلری ٹو سبسکرائب مائی چینل ٹو کیپ واچنگ فار مور انٹرٹیننگ اینڈ لائف فل اینڈ انجوائے جالی ویڈیوز تو اس میں اس ویڈیو کا کانٹینٹ ہے مائیو مہندی پلیٹس تو یہ پلیٹ ایک ڈفرینٹ لک آپ کو एक ब्लू शीट में मैंने दिखाई एक रेड में ग्रीन में ये येलो शीट में ये प्लेट है इसको पाइप को फोल्ड करके रिबन से तो इसके साथ जॉइन करके इसकी साइड्स को कवर किया गया है राउंड साइड्स देन इस पर आप आगे आगे देखेंगे जैसे जैसे वीडियो के डिफरेंट मल्टी कलर्स के फ्लावर्स ग्लीटर वाले इसके साथ अटैच किए दैन इसको एक प्लेट को एक नई लुक दी है प्लेट तो ہم ویسے ہم روٹین میں یوز کر ہی سکتے ہیں لیکن اس کو پریزینٹیبل اور یونیک بنانے کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن دیا ہے یہ ڈیزائن بہت کم میں نے دیکھا ہے اور بہت کم کیا دیکھا ہی میں نے حرین سحرچ سارٹ گیلری میں ہے آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے میری کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں کمنٹ کریں لائک like کریں مجھے بتائیں تاکہ میں میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ کیسا لگا آپ کو کیسی لگی ہے میری ویڈیو تو میرے چینل پہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت تھینکفل ہوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور آج میرے 800 سبسکرائبرز ڈن ہیں ایک وہ وقت تھا کہ جب میں نے چینل بنایا تھا تو میرے پاس ون سبسکرائبر کے لیے بھی مجھے اتنی محنت اتنی ایفیکٹ کرنی پڑی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ وقت بھی دکھایا کہ 800 سبسکرائبر اب میرے پاس موجود ہیں تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے ایسے ہی میرے چینل کو گرو کریں اور میرے ساتھ میری میری محنت کو میرے ہارڈ ورک کو ریئل ایفرٹ ایک بندے کی ایفٹ نہیں ہے یہ ہمارے گھر والوں کی ایفرٹ ہے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کریں اور اپنا آڈر بک کروائیں اپ یہ سیلنگ پوائنٹ کے لیے ہے آپ اسے سیل کرنے کے لیے بھی خرید سکتے ہیں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ایک یہ آن لائن آڈر بھی آپ اس پہ بک کروائیں تاکہ آپ کے مہندی فنکشنز میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو کتنی پیاری پیاری ہے وہ ساری آپ تک پہنچ سکیں تو آڈر بک کروانے کے لیے جلد از جلد اپنا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں میں آپ کو آگے گائڈ کروں گی تو پلیز اپنا آڈر ضرور بک کروائیں جلدی سے جلدی تاکہ آپ کے چینل پہ میرا جو چینل پہ جتنی چیزیں ہیں وہ تک سکیں اب آسان ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں دین میں آپ سے بات کرتے ہوں